מה שנעשה בווידאו זה זה נתחיל לחקור איך ניתן לעשות מידול לדברים עם משוואות נפרצלות. בווידאו זה בעיקר נחקור מידול אוכלוסייה. מידול אוכלוסייה. למעשה ניכנס לעומק, בסופו של דבר כעת נתחיל במידול פשוט, ונראה שאנו נתקל בקושי כאשר להשתמש בלוגיקה של משוואות נפרצלות, דברים שאולי ראיתם בשיעורי אלגברה או חדווה. אז ברמה מסוימת מה שאנחנו הולכים לעשות כאן אבל אנחנו הולכים אה, לשם תוך שימוש במידול עם הישבועות אז בואו רק אה, נגדר כמה משתנים. בואו נגיד ש-P שווה לאוכלוסייה שלנו. ובואו נגיד ש-T שווה לזמן שעבר בימים, בימים. זמן שעבר בימים. זה יכול להיות שנים או חודשים... אשר נוצרה במחדש מהיר יחסית, אז ימים מרגע זמן טוב לתקשר בו. נקח את מהי מודל סביר, מודל סביר, אז נתן אומר שקצתו ושינו, של הוחלטיה שלנו, בירחסל זמן, בירחסל זמן, זה גיונני לעיד שזה יהיה פופוציונאלי להוחלטיה מהמשיח, להוחלטיה מהמשיח. למה זה גיונני? כי כחושה על הוחלטיה יותר. הקצב יהיה גדול יותר בכל זמן נתון, אם יש לנו אלף אנשים, הקצב בו הם מתרבים, יהיה גדול יותר, או אלף חרקים, יהיו יותר חרקים, בכל שנייה, או בכל יום, או בכל שנה, מאשר הם יהיו רק עשרה חרקים. אז הגיוני שקצב הגדילה של אוכלוסייה שלנו ביחס לזמן היא פרופורציונלית לאוכלוסייה שלנו. וכך אתם יודעים, לפעמים חשובים על משוויית הפריצלית כי על דבר מבהים מורכב, אבל שימו לב שאנחנו הצלחנו לוותר רעיון לא כל כך מסובך. כד תفشינו הרחובותיה, היה פרופס אנני להרחובותיה, ברגע שבייתנו זה זזת, אנחנו נאходим לנאסר דפתור, או בישב עדיף ונציעו את, מצאנו פיתרון כללי, ואז נאשים, uh, לשים תנאים תחלה, שם, או כמה ביתומים של הרחובותיה, שאנחנו יודעים, שיכולים דפתור, אבור אקבוים, על מנת להמצות פיתרון יהודי. אז חושים, זזת, uh, מומנט צל תצור את ה видео בחול זמנו, ולוודא איזה יכולים לפתור את בעצמכם, בהנחה שעשיתם, וזאתם זיתם זיתם שזו משוואת הפרצלה פרידה. במשוואת הפרצלה פרידה אנחנו uh, uh, רוצים שמשתנה אחת ובכל הנגזרות שלו יהיו בצד אחד והטר משתנה בצד השני יחד עם כל הדיפרנציאלים מקשורים אליהם אז ניתן לעשות זאת, uh, לעשות אינטגרל לשני הצדדים ושוב dp הנגזרת של p ביחס ל -T. זה לא uh, זה לא שבר פשוט זה גבול זה כבול כיוון שהשינוי שלנו בפי הוא ביחס לזמן, זה השינוי המיידי שלנו, אבל למה אני משוואת אה, משוואת נפרצלת פרידות, או משוואת נפרצלת באופן כללי, אנחנו יכולים לטפל בזה, נגזרת זו היא סימון לייבניץ, כמו שוורים שאתם יכולים או מבצעים להם אינטגרל, אז בואו נעשה זאת, אז אנחנו רוצים לשים את כל הפי, ונגזרות של הפי, ואת כל הדברים שקשורים, בזמן, או כל אלו שלא קשורים ב-P בצד השני אז ניתן לחלק, ניתן לחלק את שני הצדדים ב-P נחלק את שני הצדדים ב-P ונקבל 1 חלקי P יש לנו 1 חלקי P כאן, ואז אלו התבטלו אז ניתן לחפול, לקפול, את שתי הצדדים לקפול את שני הצדדים ב-DT שני הצדדים ב ושוב, מטפלים בדיפרנציאליים כמו בקמות, אבל זה, זה באמת לא כמות אתם צריכים שינוי של p ביחס לשינוי בזמן, הגבול ככל שיורדים ויורדים בשינוי בזמן אבל שוב, ניתן לעשות זאת ונשאר עם 1 חלקי p, dp זה שווה ל-k dt שווה ל-KDT. Like כעת ניתן לעשות אתגרל לשני הצדדים. בגלל שזו נשמעת עם פריצה אנחנו יכולים להפריד לגמרי את ה-P ונגזור את ה-P ממה שהוא T, ואז ממה שאינות P, ואז אם עושים אתגרל לצד הזה, נקבל לוג טבעי. הלוג הטבעי של הערך המוחלט של אוכלוסייה. וניתן אומר פלוס כמה קבועים, אם נרצה, אבל אנחנו הולכים לקבל כאן מה שניתן אומר שזה יהיה שווה... ל-k, ל-k כפול t, פלוס קבוע t כפול k, פלוס קבוע, ופשוט נקרא לזה c1, ושוב יכולנו לשים uh, פלוס uh, c2 כאן, ואז להחסיר את הקבוע משני הצדדים, ואז נקבל רק את הקבוע מצד ימין, בצד ימין. Uh, כעת טכנית טוב עבור p, בואו נחנה לוגיתי של ערך המוחלט של P שווה לדבר הזה שפו זה אומר שזה אותו דבר זה זו מה המוחלט של P המוחלט של P שווה ל E חזקת כל כל הדבר הזה בחזקת בואו נשנה צבע E K T חזקת T C1 אחד. כהית כל הדבר הזה, זה עוד עוד דבר. רק שמשתמשים במחונת המרקיחות שלנו, זה עוד דבר. כמו E בחזקת KT T כפול ק' בחזקת e. e בחזקת KT כפול E א' e בחזקת C1 כהית זה רק E בחזקת כמה קבועים אז פשוט ניתן uh, לקרוא לזה לקרוא ל, ל, ל, ל, ל, E, בחזקת KT צי כפול E בחזקת KT אנחנו מניחים שהאכלוסייה שלנו בכל זמן נתון היא חיובית אז ניתן להיפטר מהסימן המוכנת הזה ויש לנו פתרון כללי למשבעת נפצלית הכללית הזו <אח> כרגע אמרנו פרופורציות לא נתנו את הקבוע הפרופורציונלי אבל יכולנו להגיד שאם אנחנו מניחים שהאכלוסייה חיובית שהאכלוסייה הולכת להיות שווה לכמה קבועים C כפול E בחזקת קי-T. והסיבה, מדוע אנחנו אומרים זאת, כבר הייתם קודם זאת, זה רק פונקציה מערכתית, מערכית. וזה כמו שבשיעור אלגבר או שיעור חדווה, אתם מידלתם דברים עם פונקציות מערכיות, שלי היא שמידלתם את זה כמו באוכלוסייה. אז בו, הסיבור המדוא הזה מעניין כיוון שעכשיו אתם רואים איפה זה מגיע. ההיג, ההיגיון שמניע את זה מהמשוואה דיפנציאלית, קצף השינוי ביחס לזמן של אוכלוסייה, ואולי זה פרופורציונלי לאוכלוסייה. אז אני אפרט כאן בווידאו הבא. נעשה מה שכנראה עשיתם בכיתה א', הוא ידבט, או בחיים, זה לא חשוב. אנחנו למעשה נסתכל על התנאים ההתחלתיים כדי למצוא פתרון ייחודי.